يا شاري خصومي برخص ثمن والآن في مزاد فيهم لا أعضاء سليمة لأنو صار بخبر كان فالهرجة في التعفيش والمتعة في التغليف مقطع سيز في كيس وعالسكينة قالوا الشيس ما نتساوى في المقام عمر القوام ورقم سهل لاهتم جدار ساتر عنك يا نجم لأن ضحية بتندثر في طابق مو مذكور وبصلاة الفجر بتكون تعزيتي للجمهور فاشل من زمان يغني مو عارف في دسني كيف كل مرة يزيد سواد وجه من حر لا تحسب نفسك لند لأني ما تعامل ولأنك راسب في دروسي تاخذ مني اف عادي تبنش من الاغلب معناها اني الاقوى هادي محيط ويبقى ثاير وانا ماخذ غفوه مادي عندي قوافر اتش بكثره لاني الاغنى بادي في كل حروبي منتصر من زود النخوه وليدي يبقى خالد وانت تطمح تركب ويف المسلول بيكون داخلك وبيدي ماسك سيف فاني كيف برد وقت الصيف اتمرجل مع الضيف حال رجولتي في النفك انت كيك حلا بعد ستيف يبقى بلاغه كاذب لو دارس حقوق لا تسوي نفسك مشهور لان الكل بداخله مس مرجله وهذا الشي فيكم مذكور وعمرك ما بتفهم اللاين الا لو كنت مقصود وانزل فيكم لحالي عندي قلم حبر وورق لسان سليط فين انخلق طاغي كشده باسي تبدا ندم حرقه وارق قرقان وسط كومه لهب اذا مجال ازيدك شك لجل تختفي سنه بس وانشوت عزايلك فقير حرف بالغنا قتلك عندي مباح فبتنقلع من الجذور وبصلاه الفجر بتكون تعزيتي للجمهور قارص البرد لاعب النرد فايز الحظ راكب امواج مسيطر في بحري وحيد شايف الشط حافظ العد راسم الخط داعس انذال فواصل الليفل الاخير والنذير <تصفيق> في ساحتكم جاي قوي لكم مناعه كان مصير كم رابر ينتهي لولا لو وجود الحصانه الدغك بسم الحيه واترك العقرب لساعه بس لا لين تموت واصلي فيكم جماعه في القوه ليا مكانه وانا واثق شاقه ابتسامه التقي شر الحليم لغضب غضب الصياغة بس لخك في عين حياتك واصنع من فروق صوف ولما يجيك الموت بيكون اهون كدي نذرا بكل بلاغه في وقت بتموت عذرا بكل فصاحه بنش مفصل لك كثوب رافع رايه سوداء و داخلي بهورو لاني دافع حق الليلة فا راكبك انت والأول